Приходить. Чотири рази до будинку Сергія із сином приходили російські війська з обшуками. Було чотири факти перевірки з обшуками. Тобто, е приїжджав так званий воронок з кулеметом зверху, за ним хлопчина, і Росгвардія перевіряла підвали, мешкання, кімнати оскільки я практикую кінологію, вони задавали питання, чому так багато собак, що це таке там? Потім Росгвардія задала питання щодо татуювання у мене на передпличчі, на правій руці. Я пояснив, що це пов'язано з професійною діяльністю, але вони вимагали більш детального пояснення. Чоловік, розповідає, армія Російської Федерації шукала в будинках місцевих зброю та диверсантів. В окупації при таких випадках намагаюся поменше задавати питань виражим військам, так? але все одно вони крайне так проскочили, Шукають, по-перше, диверсантів, громадянських снарядів, і зброю. Саме їх цікавила не так стрілецька зброя військових, як побутова зброя мисливців. Обшуки у місцевих жителів проводились постійно. Одного разу в окупантів втекли свої ж, розповідає житель Білозерки Олександр. Була нацгвардія їхня, ну, їздили в Павлопація. Провіряли, хап... обиски по хатах робили, у нас три рази були на нашій вулиці. Документи, татуїровки, щоб, ну, не дай Бог, Азовський, і цей... Один раз навіть в підвал просили заглянути, відкривав, заглядав. Ну, то якраз був шум, що в них там тікло десь 11 чоловік, то вони їх шукали. Окупанти влаштовували провокаційні обстріли білозерки та звинувачували у цьому Збройні сили України. Були провокаційні обстріли їхні, сказали, що це ВСУ. Погибло двоє-чотири людей, ранені були. Касетні ці були органи. Зразу ж їхні кореспонденти вже на місці, ВЦУ обстріляли Білозерку. Ну я пішов подивився, якраз труба впала. А вона геть з другої сторони прилетіла. І з... Бо хвіст торчав туди, в сторону Олешак, а наші так, на північ б це там справді, ну. і Станіслава – це геть в другу сторону труба мала дивитися. Від Білозерки до Херсона менше 10 кілометрів. 11 листопада у селищі підняли український прапор. Місцеві жителі самостійно позбавилися від усього, що принесли з собою окупанти. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Херсонщина.